Viorica Dencil i-a luat consilier un general care a dat în judecat Ministerul Aprerii, iar soia lui e angajat a PN. Andrei Marius Diamescu a fost numit în funcția de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dencil. El va avea atribui în domeniul securitii naionale. Diamescu fusese înaintat, în 2004, la gradul de general de brigad de Traian Besescu, cu ocazia Zilei naționale a Romaniei. Decizia a fost publicată luni în monitorul oficial. Diamescu a fost, în 2009, redactor Sef la revista de studii de securitate și Informatic pentru apărarea agenției, Infosfeira. Diamescu a deținut în 2016 funcția de director al Direcției Speciale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, SGG. El a dat în judecat MAPN, i-a cerut plata drepturilor salariale cuvenite prin includerea în solda lunară a unei sume compensatorii corespunzătoare sporului de doctorat în quantum de 15, retroactiv începând cu data de 2.701.2014 sub liniere -i până în luna august 2016, având câtig de cauz, În plus, izoi a lucrează la mea pene,